السلام عليكم يا جماعة بخصوص القلق المتزايد جدا جدا من اللي بيحصل في, في كورونا في إيطاليا لسه قاري مقال حالا لسه نازل حالا بتكلم اهو النهاردة بتاريخ 21 مارس الساعة 3 العصر لسه المقال نازل دلوقتي نازل هنا في جرايد مصريه وفي لينكات هحطها في اول كومنت ونازل في جريده لاستامبا إيطالية دي جريده هناك في ايطاليا بيقول ايه بقى بيقول شويه احصائيات مهمه جدا طبعا القلق اللي حصل الفتره اللي فاتت في ايطاليا هم هناك بيحاولوا يحللوا الداتا بسرعه فجابوا اسماء الناس اللي ماتت لحد يوم 17 مارس وقعدوا يحللوا في التاريخ المرضي بتاعهم فلو شويه احصائيات كده مطمئنه لينا مطمئنه لينا على مستوى الشخص مستوانا الشخصي في مصر هنا يعني اول حاجه المتوسط عمر كل اللي مات في ايطاليا متوسط عمر يعني لما بحثوا الناس اللي ماتت ديت سنهم قد ايه لقوا انه معظمهم بنسبه تفوق 80 90% مثلا متوسط عمرهم 79 سنه 79.5 بالظبط طيب ولقوا ان اللي مات اقل من 50 سنه اللي هو بقى اعمارهم بدايه من الاربعينات والثلاثينات والعشرينات والكلام ده كله كان لحد يوم 17 مارس في العينه اللي سحبوها وبيحللوها 17 فرد فقط. طيب تاني معلومه يبقى كل اللي مات 79 سنه ب... 79 سنه واقل من 50 سنه كانوا 17 فرد بس، تاني معلومه. أه، معظم الناس اللي توفت كان عندها ثلاث امراض في نفس الوقت. ضغط وسكر وحاجه كمان في نفس الوقت، يعني كان اصلا مناعته ضعيفه للغايه جدا جدا جدا. طيب معلومه ثانيه، لقوا ان اللي مات اقل من السن اللي هو من ال40 سنه او من 50 سنه أصحاء ما كانش عندهم امراض 1% بس من اللي ماتوا، يعني 99 شخص بيموت بتبقى مناعته ضعيفه او عنده مرض او كبير جدا في السن 79 سنه وعنده ثلاث امراض في نفس الوقت. طيب اقل من 50 سنه او 40 سنه ايه بقى الوفيات لقوا ايه في المستشفى؟ لقوا ان اللي ما اتذكرش انه مريض او حاجه في المستشفى بتاعتهم هم بس 1% يعني مثال لو بيموت 1000 شخص هيبقى هم بس 10 اشخاص اصحاء ما عندهمش اي امراض والباقي كله مريض مريض وكبير في السن طيب هل كلامي ده معناه ان احنا نستهتر بمكافحه العدوى لا في معلومات غلط انتشرت الفتره اللي فاتت خلي بالك منها سريعا آه الكلور ما تحطوش على ايدك ولو تخفف بميه ولا كلام ما تحطش على ايدك ولا وشك ولا تمسح بيه اي آه انسجه ليك ولا لولادك خالص خالص خالص عشان انتشرت رساله ساوند بتقول اه امسح بفوطه وايدك والكلام ده كله ده غلط اللي يتحط على ايدك فقط فقط صابون وتسيبه فترة يعني ما تحطش ما تغسلش بالصابون وتغسل بالماء على طول لا تسيب تحد يعني تبقى قافل الحنفية وتعد حوالي 20 ثانية تفضل ترغي بالصابون كده بأيديك الاثنين 20 ثانية طيب ايه ثاني ممكن احط على ايدي الكحول وما تكترش منه يعني عشان كتر الكحول على ايدك اكتر من مرة وهكذا هتلاقي بمرور الوقت ايدك بدأت تنشف قوي وتبدأ تشقق وهكذا لكن الصابون ده رائع صابون وتسيبه 20 ثانيه ترغي تفضل مرغي 20 ثانيه وبعدين تشغل الميه تفتح تغسل الايدك خلاص الميكروب ما ماتش بس اتزحلق خلاص من على ايدك نزل نزل من على ايدك الفيروس للعين بيفضل على الاسطح فترات طويله حي يعني ممكن يوصل يوم يومين الله اعلم يعني ده بقولها في في في في فيديو في في في في ثاني لكن اللي بيستخدموا الكلور بيستخدموه غلط ازاي؟ ما ينفعش سطح وسخ يعني مثلا عليه دهون او عليه حاجه او او, أو, أو, أو ترابيزه مثلا معينه وهكذا وتحط عليها الكلور وتنظف بيه لا ده انت لازم تغسله الاول تغسل هذا السطح ايا كان ايه السطح ارضيه آه بار آه فرن مش عارف ايه آه الكلام ده كله تغسله الاول بالميه والصابون وبعدين تحط الكلور وتسيبه 20 دقيقه وتسيبه 20 دقيقه مش مره وتمسح على طول معايا؟ ومعلومه ثانيه الكلور اللي انت بتخففه وتحط عليه ملح بيبوظ مفعوله بعد فتره فيفضل تبقى عامل كميات قليله وتعمله فريش يعني كل شويه اولا يبقى في الازازه بتاعته ازازه معتمه للضوء ما تبقاش شفافه عشان بيبوظ بالضوء و ما تعملش كميه كبيره تخففها وتحطها في البخاخات وتفضل بقى مقضيها بنفس البخاخه شهر لا مفعوله بيروح فانت تبقى مخفف كميه صغيره وبقيه الباقي في الازازه بتاعته اللي هي بتبقى بيضه معتمه او سوداء او هكذا وتبقى تخفف لما يعني مثلا في ناس بتقول بعد ساعتين مفعوله بيروح فانا نصيحتي يعني كل مثلا ثلاث ساعات بقى اغير تعمل كمية صغيرين خالص وتغيرهم تحللهم واحد لعشرة وملح وخلاص دي كده معلومات طيب ليه انا قلت في الاول معلومة الـ الـ الـ الناس كبار في السن وهكذا ومنعتهم وهكذا انا مؤمن بحاجة مؤمن ان المرض ما بيجيش من عوامل خارجية والموت ما بيجيش من عوامل خارجية الموت في الاساس بيجي من سبب داخلي داخل جسمك بالاستسلام للمرض وهذا السبب او هذا الاستسلام له ميعاد محتوم الله عز وجل كتبه يعني هات واحد مش مكتوب له يموت دلوقتي و كورونا دخل لجسمه هتلاقيه خف وفي ناس خفت وفي الصين خفوا وفي ناس في اوروبا خفت وفي ناس في مصر حتى تعبت وخفت طب ليه خفت؟ هو المرض عنده واسطه يعني دفعوا له فلوس؟ لا، هو ما عاد موت جاش عشان كده، ما تخليش خوفك من المرض يمنعك عن السعي أو يمنعك عن إنك لو في وظيفة معينة ليها علاقة بأكل وشرب وخدمة صحية أو هكذا ما تروحش، لا، انزل واسعى وخد بالإحتياطات مش مكتوب لك تموت والله ما هتموت إيه غيرك له الفيروس وما كانش مكتوب له يموت وما ماتش وفي ناس بتموت النهارده مش من الفيروس حادثه على الطريق عربيات قلبت ماتوا فنفهم صح الاخبار اللي قلتها في الاول لعل عسى ان شاء الله تطمن الناس النقطه الثانيه النصايح اللي انا قلتها في موضوع الكلور ده مهم جدا ما تجيبوش على ايدك ولا الكلام ده خالص النقطه الثالثه اسعى انزل خد احتياطاتك واحمي نفسك واحمي بلدك شكرا والسلام عليكم